26-річний Андрій Західний мешкає у двокімнатній квартирі в будинку на вулиці Лесі Українки. Його квартира на п'ятому поверсі, чоловік каже, у помешканні зараз тепло. «Вже жарко, я ходжу в шортах, і постійно вікна відкриваю. Ну і Плюс зекономити можна, то, що минуло місце потих 2 тисячі, а всесло не було в тому. Так що я б позитивно ставлюся за того, що відкрити опалення і треба буде на це зробити. А це житловий будинок на вулиці Качали. Тут, у двокімнатній квартирі, мешкає 56-річний Василь. Каже, минулого місяця за опалення заплатив півтори тисячі гривень. «Мої пенсії не вистачає. Всі комунальні подоли, щоб не оплатити, мені треба 3 тисячі, а я маю 1769 пенсій. Що я можу? Як то? Існуємо, не живемо існуємо. Завідувачка садка номер 3 Ольга Довбенко каже, температура у групах дитсадка від 20 до 23 градусів тепла. «Досить комфортно, це практично ідеальна температура для того, щоб дітки ідеально почували себе в дошкільному закладі. Вони не обдягнуті зазвичай так дуже сильно, вдягалися відповідно до погоди і комфортно себе почувають». Синоптикиня Оксана Озимків розповіла, якою буде погода цього тижня. Холодає вже починаючи з другої половини тижня, і вихідні вони будуть вже значно холоднішими. Ось середньодобову температуру повітря, ну таку чекаємо десь в межах 5-7 градусів тепла. За словами начальника виробничо-технічного відділу Тернопіль-Міськ теплокомуненерго Михайла Горбаня, якщо температура повітря на дворі знизиться, теплопостачання в будинках не відновлюватимуть. «Якщо буде потреба в постачанні медичних закладів, то щоб медичні заклади зверталися до органів місцевого самоврадювання про прийняття рішення щодо відновлення подачі тепла, але я скоро все думаю, що не буде. За квітень люди будуть платили, відповідно робиться Перерахунок відповідно до зовнішньої температури, і вони будуть платили за тих 13 днів, коли було доки, було подача теплоносія до будинків». Мирослава Муквач, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.